Вітаємо! З вами ініціатива Дамо Дітям рухатись. Сьогодні ми проведемо огляд столу в Artist від виробника Otan Desk. Ця модель підходить для домашнього користування. Вона невелика, легка, тому без проблем може змінювати розташування та конфігурацію. Індивідуальна комплектація дозволить персоналізувати стіл під ваші потреби, а можливість трансформувати положення допоможе працювати як сидячи, так і стояче. В комплекті є стільниця та полиця. Одна більша, інша трішки менша. Обидві є доволі широкими, що дозволяє поміститися будь-якому ноутбуку чи підручнику. Рекомендована вага навантаження на стільницю до 40 кг, а полиця витримує 30 кг. Є зручні додаткові полички та тримачі для книг, які оптимізують ваш робочий простір. Варто зауважити, що за столом можуть з легкістю працювати кілька людей. Наприклад, одна ваша дитина може в цей час робити уроки, а інше – малювати, або ви просто можете провести час з дитиною. Можемо підсумувати, що конструкція є легкою, простою в користуванні і не займає багато місця. Стіл стильний і легко впишеться у будь-який інтер'єр. Перевагою даного столу є те, що він легко складається. Але в той же час стільниця не дуже міцно фіксується і може бути недостатньо фідстійкою при великому навантаженні. В цілому ми рекомендуємо цю модель для домашнього користування як дітям, так і дорослим. Надихайте дітей своїм прикладом, то не забувайте, дітям потрібно рухатись. До зустрічі!